Benvingudes i benvinguts a la darrera prova on haureu de demostrar tot el que heu après durant la formació. Endavant! Algunes proves hauràs de superar si l'insígnia et vols penjar. Et plantejarem una sèrie de qüestions sobre el tema que hem estat estudiant i la resposta correcta hauràs de trobar. Si falles, possiblement hauràs de tornar a començar i si certes, més a prop de la insignia estaràs. No oblidis que l'opció correcta és d'escollir si de la lliçó en vol sortir.